يسوى قيمة الشراء ولا ما يسوى وهنا الإجابة نوعين النوع الأول للي عنده جهاز من خطوط إنتاج M1 والثاني اللي ما اقتنى لحد الآن أي من خطوط إنتاج M1 شوف إذا عندك جهاز يحمل أي من معالجات M خليك عليه ولا تغير إلا في الحالات التالية أنه عندك ماك ميني وعلى طول بقولك روح على الخيار الأقوى في خط إنتاج ماك ميني M2 Pro الأعلى M2 Pro اللي بواصفات 12 نواة حاسوبية و 19 نواة رسوميات و 32 جيجا بايت وحدة ذاكرة عندك M1 Pro على الماك بوك برو وتريد خط إنتاج M2 Max فقط هنا أشجعك تأخذ الجديد الأعلى في المواصفات أو في حال انك ما اقتنيت لحد الان أي من حواسيب آبل, فإن M2 خيار رائع